har oh, hvor er den sød. slikker din hund. Hunden kan godt lide mig, og jeg kan rigtig godt lide hunden. Jeg er lidt bange for hunden. Ham her, her skal man ikke være bange for. Prøv at gøre. Fartafir i solen, biografpremiere 28. juni.